واغتنم حياته قبل موته واغتنم صحته قبل مرضه واغتنم فراغه قبل شغله واغتنم شبابه قبل كبره واغتنم غناه قبل فقره وكان في الدنيا كانه غريب او عابر سبيل والوقت عباد الله هو الميزان الحقيقي الذي به توزن اعمار العباد في حياتهم الدنيا فمن حافظ على وقته فهو من الفائزين والرابحين والطيبين عند رب العالمين ومن اساء في محافظته على وقته ومن ضيع وقته وهدره وقتله وجعله وقتا مهدرا لا فائدة منه ولا نفع فإن ذلك يكون عند رب العالمين خسرانا مبينا وإننا لنرى الحقيقة واضحة أمام أعيننا وضوح الشمس بالنهار أن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا قطار سريع يمر بجميع من في هذه الأرض فإننا نعرف أن القطار إنما يقف في محطات محددة له ثم إنه يسير إلى ما شاء الله تبارك وتعالى له أن يسير وبعد أن يسير هذا القطار فإنه ولا بد وأن يتوقف عند انتهاء الرحلة المحددة له وهكذا, وهكذا هي الحياة الدنيا وهكذا هو العمر ما هو إلا فترة يقضيها العبد في حياته الدنيا منذ مولده إلى أن تخرج روحه من هذه الحياة الدنيا فما هي إلا أيام وما هي إلا ساعات وما هي إلا أسابيع وما هي إلا شهور وما هي الا سنوات وبعد ذلك يصبح العبد ولا بد في قبره وان يكون في عداد الاموات ولذلك كانت الحقيقه الغائبه مع معرفه جميع العباد سرعه انقضاء الايام وزوالها كانت الحقيقه الغائبه ان هذه الدنيا لم نخلق فيها لإعمارها التعمير المقيم بحيث يكون العباد حالهم في هذه الحياة الدنيا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمعمر وإنما الحياة الدنيا جعلها رب العالمين للعباد من أجل أن يعمروا آخرتهم بالأعمال الصالحة وبفعل الخيرات وباجتناب المنكرات ولذلك كان الصحابة الكرام على أكمل ما يكونون من معرفة بحقيقة الدنيا وحقيقة الآخر فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نصح بعض الصحابة قال له وأجمع اليأس مما في يدي الناس يعني لا تصنع في دنيا الناس وما عند الناس من حطام زائل، وإنما ول وإنما ليكن تنافسك معهم على أعمال الآخر من يسابقك على السقف الأول في المسجد، من يسابقك على حضور الجمعة والجماعات مبكرا، من يسابقك على الصدقة، من يسابقك على صلة الأرحام وبر الآباء والأمهات، إلى غير ذلك من أعمال الخير. ليكن ذلك كذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صليت فلتصلي صلاة مودع. لتكن أعمال الناس في هذه الحياة الدنيا الأعمال الصالحة لتكن الأعمال الصالحة واقعة موقع من لا يعرف هل يعيش بعد هذا العمل ساعة من نهار أو ليل أم لا وللأسف الشديد صرنا إلى ما صرنا إليه من حب المال الذي أصبح عند كثير من النساء والرجال هو أفضل ما يمكن أن يعيش من أجله الناس وصرنا إلى ما صرنا إليه أن كان الناس يحرصون على المال أشد من حرصهم على أوقاته وعندما نرى الساعات تقضى وعندما نرى الاعمار تفنى ولا نرى ثمره هذه الاوقات ولا ثمره هذه الاعمار فعندئذ لا بد وان نتوقف كيف عاش عمر او زيد كيف عاشت فلانة او فلانه طيله هذه المده بلا تحقيق ارباح يوميه ولا شهريه ولا سنويه وبلا تزود للدار الآخرة لأننا عباد الله قد غفلنا غفلة شديدة عن حقيقة وجودنا في هذه الحياة الدنيا. والله رب العالمين إنما خلقنا لعبادته لتوحيده لنقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لنحقق معنى الشهادتين أن لا نعبد إلا الله وان نعبد الله تبارك وتعالى بما شرعه وفق المنهج النبوي الاحمد وكذلك لنقيم الصلاه ولنؤتي الزكاه ولنصوم رمضان ولنحج حج بيت الله الحرام ثم بعد ذلك يتفرع الناس في اعمال البر والتقوى منهم من تزداد حسناته ساعة بعد ساعة أو ثانية بعد ثانية بتسبيحه بذكره لرب العالمين بإقباله على أعمال الخير بتفانيه في أعمال البر والتقوى والإسلام العظيم دين النظام ودين التربية على احترام الوقت فقد أقسم الله تبارك وتعالى بالوقت في الكثير من آياته بل إن الله تبارك وتعالى جعل رؤوس الآيات تتحدث عن قيمة الوقت بل إن الله تبارك وتعالى سمى صورا بعينها بأجزاء من الوقت وأنتم تقرؤون في جزء عما والعاصر إن الإنسان لفي خسر وتقرؤون والضحى والليل إذا سَجَى وتقرؤون والشمس وضحاها وتقرؤون والليل إذا يغشى وتقرؤون غير ذلك من الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى والعلماء يقولون إن الله عز وجل إذا أقسم بشيء فإن هذا المقسوم به شيء عظيم ينبغي أن يقدر حق التقديم وأن يحترم غاية الاحترام ولما هجرنا كتاب ربنا تبارك وتعالى صرنا نهمل ساعتنا التي نعيشها في حياتنا الدن لنعرف ظهرا من عصر من مغرب من عشاء من طلوع فجر من غياب شمس إلى غير ذلك وصرنا لا نعرف اليوم الذي عشناه بالأمس باليوم الذي نعيشه في حياتنا الحاضره باليوم الذي نستقبله وقد قال الشاعر والوقت انفس ما عنيت بحفظه واراه اسهل ما عليك يضيع صار تضييع الوقت شيئا مشرفا عند كثير من الشباب والفتيات بل صار شيئا عاديا عند الكبار والصغار ولاننا لا نعرف أن هذا الوقت هو نعمة من رب العالمين تستحق الشكر لأن الوقت في حقيقة الأمر عندما ننظر في الآيات الكونية نجد الوقت دليل من الأدلة على وحدانية الله تبارك وتعالى وقدرته الخارق وأنتم تقرؤون الآيات التي فيها الليل والنهار وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا النهار معاشه وبنينا فوقكم سبعا شدادا والله تبارك وتعالى بين في كتابه الكريم هذه الحقيقة بقوله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا نعمة الوقت الذي نعيشه الآن وبعد الآن وفي هذه الساعة وبعد هذه الساعه انما هي نعمه من الله تبارك وتعالى كثير من الناس لا يؤدي شكر هذه هذا هذه النعمه وانما يعيش هكذا سدى ويعيش عبثا ويعيش بغير ما طموح وبغير ما تخطيط وبغير ما استفاده من وقت وانما تمضي اوقاته بلا تحقيق عائد يعود عليه في اخرته وبلا إعمال معروف وبلا تعميم خير في الناس وبلا نشر فضيلة بين الناس وإنما يعيش عيشة يتألم عليها غاية الألم ويتحسر عليها غاية الحسرة عندما يموت وأنتم تعرفون أن الإنسان إذا مات فإنه يتحسر غاية الحسرة على ما فاته من اعمال الخير في الحياه الدنيا وقد كان بامكانه ان يتوب وقد كان بامكانه ان يصلي وقد كان بامكانه ان يتزكى وقد كان بامكانه ان يزكي وقد كان بامكانه ان يصوم وقد كان بامكانه ان يقوم بسائر اعمال الاسلام العظيم ولكنه فرط في جنب الله تبارك وتعالى ولكنه قصر في طاعه الرحمن ولكنه كان يجاهر بالمعاصي ولكنه كان يقوم بذنوب الخلوات وكانت سيئات الجاريات تجري عليه كمرور الريح وكمرور السحاب وقد كان وقد كان وقد كان ثم انه عندما يقف بين يدي رب العالمين لا يجد عذرا مقبولا يمكنه أن يقوله لأنه فرط في حياته الدنيا. ورب العالمين يقول في كتابه الكريم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعاوفون بينه ورب العالمين يقول حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعث قد فات الوقت وقد انتهى العمل فانما هو يوم للحساب يوم يكون فيه المؤمنون في غايه من الرفعه ويكون فيه العاصون والفاسقون في غايه من الندامه وفي غايه من الحصر ولذلك انتم تقرؤون في كثير من الايات ان الله تبارك وتعالى يميز الخبيث من الطيب ويميز المؤمن من الفاسق والله تبارك وتعالى جعل هذه الحياه الدنيا داعا للابتلاء من اجل ان يتميز الصادق في ايمانه المقيم بفرائض الله تبارك وتعالى على اكبر ما يكون ممن يؤديها بغير خشوع وبكسل وبغير وبفتور وبغير ذلك من الأمراض القلبية التي تصيب القلب ثم تطرأ على البدن فتكون الأعراض الداخلية الباطنية ظاهرة على أجزاء البدن فيكون القلب وتكون الجوارح في غاية من السوء ولذلك ينبغي علينا عباد الله أن نعرف امراض الأمر الأول ما هي مضيعات الوقت التي تضيع أوقاتنا والتي تجعلنا نعيش أوقاتا بلا فائدة بل يجعلنا نجني في هذه الأوقات من السيئات ما الله به علم ثم إن الأمر الثاني الذي ينبغي علينا أن نعرفه كيف نستثمر وقتنا وكيف, يك وكيف يكون لنا في كل وقت وظيفة نؤديها على أكمل ما يكون إن المضيعات للوقت كثيرة جدا منها هذا العضو الصغير، فهذا اللسان بإمكانه أن يضيع شخصا بكل ما عنده من رصيد من الحسنات، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بين لنا أن حصائد الألسنة الألسن إنما تكون سببا في دخول العبد النار من غيبة من نميمة من فحش من سب من شتيمه من بهتان من افتراء من غش من كذب من غير ذلك من سائر كبائر الذنوب فاللسان يكفر العبد وانما يقول له اذا استقمت استقمنا فبك نستقيم والعلماء يقول اذا استقام اللسان بذكر بطاعة بكلمة طيبة بمعروف بغير ذلك من ألوان استقامة اللسان عندئذ يعرف استقامة القلب بهذا القيد وهذا أمر ينبغي علينا أن نتعرف عليه وأن نتفقه فيه نسأل الله رب العالمين أن يطهر قلوبنا من الفسد فالكلام عباد الله أكبر معوق من معوقات الوقت ثم إن العين كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم تزني وتكون مقدمه للزنا وذلك لان النظر سهم من سهام ابليس وما اكثر الشباب وما اكثر الفتيات وما اكثر الكبار الذين يجري الشيطان منهم مجرى الدم في اعمال النظر في الحرام وفي فعل السيئات بهذه العين فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ارشد المؤمنين الى ان يغضوا ابصارهم، وارشد المؤمنات الى ان يغض، الى ان يغضضن من ابصارهم، فهذا هو الامر الثاني الذي به تضيع الاوقات، كذلك من الامور التي تضيع فيها الاوقات صحبة السوء، مصاحبة البطالين الفارغين. وما أكثر البطالين الفارغين في الطرقات والشوارع وفي جميع الأماكن الذين عندما تجلس في مجالسهم تكون مجالس حسرة بين يدي رب العالمين، لا فيها ذكر لله، ولا فيها تذكير بالله، ولا فيها إمر بمعروف ولا نهي عن منكر، ومثل هذه المجالس كل من فيها يتحسر غاية التحسر حتى من كان جالسا بلا كلام فانه يصيبه ما يصيب القوم من الحسره والندم وانه ليس يتحسر احد من اهل الجنه كتحسر العباد في دنياهم على فوات ربح او تضييع مال او خسران شيء من حطام الدنيا وانما تحسرهم على ساعه مرت بهم من ليل او نهار في غير ذكر لله وفي غير طاعة لله تبارك وتعالى فقد كان من كان يعرفون شرف أوقاتهم ويعرفون أن لكل وقت عمل وأن لكل عمل وقت ثم إن من مضيعات الوقت كثرة النوم كثير من الشباب والفتيات والكبار يقضون النهار في النوم وبعضهم يقضي الليل في النوم وتضيء عليهم الفرائض وتضيء عليهم الصلوات المكتوبة وتمر حياتهم مرورة الذين لا يرجون وجه الله تبارك وتعالى والذين لا يخشون رب العالمين ولا الدار الآخر ومثل هؤلاء ينبغي عليهم أن, يست... أن يستيقظوا وينبغي عليهم أن, يست... أن يستعيذوا بالله تبارك وتعالى من الكسل والفتور فإن كثرة النوم تجلب الأمراض وتجعل العبد في غاية من الخمول وفي غاية من الضعف فعلى الشباب على شباب المسلمين أن يتقوّوا بالله تبارك وتعالى وأن يستعينوا برب العالمين. ثم إن من الأمور التي تضيع الوقت علينا كثيرا وكثيرا كثرة السهر وما فات الطاعة من الطاعات وما اجتنب منكر من المنكرات ما فعل ذلك كذلك بكثرة السهر وإنما كثرة السهر تتسبب في بعد العباد عن رب العالمين وما أكثر المفرطين في صلاة الفجر فإننا نرى الأعداد قليلة جدا في صلاة الفجر وكثير منكم يكون في نوم عميق وكثير منكم ربما نراه راي العين بمجرد خروجنا من المسجد من بعد الصلاه نراه ذاهبا الى عمله وقد كان مستيقظا يفرط في اقامه الجمعه والجماعه والى الله المشتكى مما وصلنا اليه ثم ان من اكبر مضيعات الوقت في عصرنا هذا الانترنت وما اكثر العاكفين على بوامج التواصل الاجتماعي صرنا الى ما صرنا اليه من تفشي، الاقبال على وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك، التويتر، الواتساب، التليجرام، الانستغرام الى غير ذلك من المواقع التي لا يجهلها احد في هذه الارض حتى صار الصغير والكبير عليها عاكف وصرنا الى ما صرنا اليه من كثرة تضييع الوقت بسبب ذلك وما كل الناس يحسن استخدام هذه البرامج وهذا الانترنت الاستخدام الصحيح وإنما تقضى الأوقات الطويلة في ضحك في لعب في لهو في أغنية في نظرة في ابتسامة في شات في كلام قبيح إلى غير ذلك مما تقضى فيه الأوقات وعندما, وعندما يجلس الإنسان مع نفسه محاسبا اياها الحساب الذي لا بد منه، يجد نفسه قد ضيع عشر سنوات، قد ضيع عشرون قد ضيع عشرين سنة والتليفون في يده يعكف عليه، لم يتجرأ على الإقبال على كتاب الله، وإنما أصابه الهم والحزن والغم حتى أنساه ذكر رب العالمين. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فقد قال الشاعر دقات قلب المرء قائله له ان الحياه دقائق وثوان ليست حياتنا يا عباد الله هو هي مرور يوم بعد يوم وانما هي مرور ثانيه بعد ثانيه على العبد فكل نفس يخرج منا في هذه الحياه الدنيا هو نعمه تستحق الشكر وهو فضل من رب العالمين يستحق الحمد وينبغي علينا أن تكون لنا وظائف بالليل والنهار في كل ساعة من ساعات حياة وإذا استعمل الإنسان وقته لاستعماله الصحيح فإن الربح العظيم والتجارة الرابحة تكون عند رب العالمين جزاء بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وافضل ما يمكننا ان نقضي فيه الاوقات وان نوظف اوقاتنا فيه الطاعه طاعه الله تبارك وتعالى واكبر ما يمكننا ان نحققه في حياتنا الدنيا وتلاوتنا للقران العظيم وعملنا بكتاب رب العالمين واقبالنا على الكتاب الكريم تعلما وتعليما وتفقها وإقبالا على كتاب رب العالمين تحاكما وعملا وإلا كنا من الهاجرين المذمومين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا إنهم اتخذوا هذا القرآن مهجورا لم يكن لهم يرد بالنهار لم يكن لهم يرد بالليل بل إن رمضان يمر عليهم ولا يستطيع الواحد منهم أن يقرأ القرآن كاملا بل إنه بعد انتهاء موسم رمضان المبارك لا نجد منهم من كان له حظ بالليل في قراءة للقرآن الكريم أو تلاوة لآيات الذكر الحكيم ولذلك كثرت المهاترات وكثر الجدل وكثرة باللسان الفواحش والفحش والتفحش باللسان لأن هذا اللسان إن لم يكن رطباً بذكر الله تبارك وتعالى وبأذكار الصباح والمساء فإنه يتكلم بالباطل وإنه يتكلم باللغو وإنه يتكلم في قيل وقال ومن عود لسانه من اليوم على الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى انتفع غاية النفع عند الله تبارك وتعالى بما يجنيه من خير وكذلك من الأمور التي بها التي فيها تقضى الأوقات عمارة المساجد ينبغي علينا عباد الله أن تكون هذه الأعداد أعدادنا هذه ينبغي أن تشهدها المساجد في كل صلاة من الصلوات الخمس لا في الجمعة فقط نرى الأعداد الكبيرة في المسجد وإنما ينبغي أن تكون هذه الأعداد حاضرة قدر المستطاع في جميع الصلوات المكتوبة وإن ذلك من الخير الذي به الذي الذي به يتباهى النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي رب العالمين، فهذه الكثرة هي كثرة خيرية لأنها تحقق التوحيد وتحقق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من الأمور التي فيها نوظف أوقاتنا صحبة الصالحين المؤمنين المتقين الذين بهم تجلب الحسنات وتجتنب السيئات وتعمر الاوقات بينهم في ذكر في طاعه في تذكير في امر بمعروف او نهي عن منكر وان الاوقات الفاضلات كثيره جدا ينبغي علينا الا نضيع فعندنا شهر فاضل مبارك سوف ياتينا وهو شهر رمضان المبارك وعندنا شهر شعباء وما فيه من الاقبال على الله تبارك وتعالى وعندنا شهر رجب الذي يكون بمثابة البذرة التي سوف نزرعها في شعبان ونحصدها في رمضان فعندنا الشهور والمواسم المباركات كذلك عندنا أذكار الصباح والمساء التي يفرط فيها كثير من الناس فينبغي علينا عباد الله أن نواظب على أذكار الصباح والمساء من كان منا ممن يقصر في الاتيان به فإنه ينبغي عليه أن يقرأ من خلال الكتيبات ومن خلال الأمور المقروئة على وسائل التواصل الاجتماعي كذلك يا عباد يوم الجمعة وقت فاضل ينبغي علينا ألا نضيعه بالدعاء بالإكسار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة الكهف بالدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة. كذلك من الأوقات الفاضلات يوم عرفة وعشر ذي الحجة ومجالس الذكر والثلث الأخير من الليل ووقت إجابة للدعاء وكذلك الدعاء مجاب بين الأذان والإقامة ثم إننا نختم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلى فالوصية الوصية بطاعة الله تبارك وتعالى والتخطيط للوقت وتحديد الأهداف الصائبة التي بها نجن الخير بين يدي رب العالمين إننا نفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل فأعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران في العمل نسأل الله رب العالمين ان يجعلنا من المحافظين المنظمين لاوقاته ربنا اغفر لنا ذنوبا واسرافنا في امره وثبت اقداما وانصرنا على القوم الكافرين رب ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاه ارحم موتانا وبوت المسلمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اجعل هذا المطر مطر خير ورحمة وبركة على جميع المسلمين، اللهم اجعله مطر خير ورحمة وبركة علينا أجمعين، توفنا وأنت عنا راض، توفنا وأنت عنا راض، أحسن ختامنا أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.